Mircea Badea s-a dezlneuit după dezvăluirile lui Gigi legate de Dan Voiculescu, drogatule. Realizatorul Antenei 3, Mircea Badea, s-a dezlneuit la adresa internauilor care au făcut referire la declaraile lui Sebastian Ghii privind relațiile speciale pe care Dan Voiculescu le-ar fi avut cu SRI. Mai exact, la o postare în care Mircea Badea îi cerea lui Sebastian se facă public poza cu covesii, un internaut a comentat da vrem poza cu Felix când se tătea la coad la În replic, Mircea Badea a bufnit, drogatule, mă arsind Replicile nu s-au terminat aici. Ministerul Finance-lor, decizie radicală în privința donațiilor pentru pe Pământului, cum se va încheia scandalul riscat de tehnocraci. Un alt intern a a scris, atept Meopoz a turntor la securitate Voiculescu la Bayram cu membrii statului paralel CIC există. Reacția lui Mircea Badea nu a întârziat să apar, i-a jurat pe curva aia de mata, drogatule. Sebastian Ghi a prezentat în cadrul unui interviu o list cu oamenii de afaceri din România care ar fi avut o relaie special cu Serviciul Român de informații. Mai exact, fostul deputat a făcut referire la Dan Voiculescu, Cosmin Guptrare Bogdan, Gigi Becalii Tezar. Dan Voiculescu a negat ulterior ce ar fi avut vreo relație cu SRI.